Hei på deg og hjertelig velkommen til denne modulen där vi ska ta for oss video og videobasert undervisning. Vi skal prøve å gi deg suksesskriteriene for videobasert undervisning. Vi skal se på både vad teori og forskning sier, men vi skal også gi deg praktiske ferdigheter i å lage dine egne undervisningsvideoer. Denne modulen den er delt opp i fire deler. I de fire delene, så ska vi titte på spesielle komponenter som er viktige i forhold til det å lage videor. I den første delen som heter Teori och planlegging. Her ska vi titte på vad forskningen sier om videoer, typ hvilke videoer fungerer, hvilke videoer fungerer ikke, hvor lang bør en video være. Vi skal legge mye vekt på Richard Myers prinsipper om multimedialæring, men vi skal også titta mye på Jack Comey som på en måte har tatt og kjørt Richard Myers principer ut i praxis og se de praktiske tipsa som Jack Comey kommer med. Han har byggt ut en oversikt over 33 prinsipper i forhold til virkemidler som du kan bruke for å fremføre budskapet ditt i undervisningsvideoer. Han har også laget ett rammeverk for hvordan du bør bygge opp videoer, og da kommer vi over på del 2 av denne delen, nemlig planleggingsprosessen. Vi ska se på hvordan du bygger opp ett storyboard, både super enkle storyboard, men også litt mer avanserte storyboard där du kan planlegge videoproduktionsprocessen din. I del 2 av denne modulen skal vi se på hvilke sjangere vi har innenfor undervisningsvideoen. Vi har valgt å dele opp i disse ti sjangerene som har mange undersjangerer. Og vi skal se på hvilke pedagogiske virkemidler som blir tatt i bruk i de ulike sjangerene for at budskapet skal komme fram på en god måte. I del 3 ska vi se på produksjon av video. Dette er en veldig praktisk del der vi skal jobbe med hvordan du selv kan spille in videor. Vi ska se på hvordan du kan gjøre det enkelt, hvordan du kan gjøre det i studio, og hvordan du kan gjøre det professionellt. Men vi mener att dette ska være realistisk for dig så vi kommer til, i veldig stor grad, til å bygge på enkel videoproduktion som du kan ta i bruk i dette kurset. Vi ska se på vad som er god lyd og videokvalitet, vi ska se på ulike verktøy for å spille in en video, slik sånn som webkamera, smarttelefon, profesjonelle videokameraer eller speilreflekskameraer. Vi skal se på lyssetting, og vi ska ikke minst se hvordan du kan bygge opp ditt eget hjemmestudio med de ressursene og rammebetingelsene som befinner rundt dig i hverdagen. Vi ska også se på hvilke typer video du kan spille in for det finns altså veldig mange forskjellige typer. Og med typer så snakker vi om praktiske muligheter for å spille inn ting, og vi snakker om typer video som kommer til i postproduksjon. Den siste delen har vi kalt bearbeidelse og publisering. Her skal vi se på hva du kan gjøre med videoen din etter du har spilt den inn, men før du publiserer den ut på internett. Vi kommer ta ta spesielt utgangspunkt i programvaren Chemtasia som er en programvare som vi tror passer for de fleste av dere, som vi anbefaler dere å anskaffe dere i forhold til denne delen av kurset. Vi skal se på formater, kvalitetsvalg og komprimering, og vi skal bruke mye tid på å snakke om og vise praktisk hvor du skal publisere dine videoer, enten som enkeltperson eller som institusjon. Modulen inneholder til sammen fem oppgaver som du ser på skjermen nå. Det første du ska gjøre, det er å lage et enkelt storyboard, og så skal du spille inn filmen ut fra dette storyboardet. Den filmen skal ikke være veldig lang. I modul 2 skal du vise hvordan du kan spille in en talking head video med enkel etterproduksjon, og hvis du lurer på det er for noe, så er det sånn typisk han som er på skjermen Det siden av meg nå, at man lägger på komponenter, eller bilder som ligger vägsinne av dig när du snakker i filmen. I uppgave 3 då ska du vise att du kan lage en screencast video med talking head. I uppgave 4 så ska du vise att du kan lage en green screen film där du fjerner bakgrund och att bakgrund spiller in en rolle i selve filmen din i kommunikasjon. O sist men ikke minst, da skal du ta for dig de ti sjangerene som vi går igjennom i del 2. Og så skal du velge deg ut tre sjangere, og så igjen tre undersjangere, som du skal prøve ut på å lage undervisningsvideoer. Og vi anbefaler absolutt at detta er videoer som du bruker i din egen undervisning, eller i dine egne nettkurser. Så til slutt så skal du spille inn en refleksjonsfilm der du forklarer hvorfor du tror at akkurat disse sjangerne kommuniserer godt innenfor ditt fag. Da er det bare å gjøre deg klar for å studere denne modulen om video- og videobasert undervisning. Lykke til!